חברים, אתם מוכנים? כן, אנחנו מוכנים. אתה מוכן? בטח. יאללה. יאללה. בוקר טוב חברים. אנחנו יצאנו לטיול של אוגוסט, בשיא החום, לטל בצפון. לא חום אנחנו פה במצד הטרת. למי שיש עשר... נעשה בדר עושים מסלול ממצל לתארת עד גשר כפר הנשיא, 4 קילומטר כל כיוון. החבר'ה פה לא יודעים שזה 4 קילומטר. סתם, אולי נפרוש באמצע. זה השביל. המסלול שאנחנו עושים הוא הלוך חזור, 4 קילומטר לכל כיוון, אבל מי שמספיק אמיץ או שיש לו פשוט רכב שטח, הוא יכול לנסוע בכבי ולהגיע לצד השני שנמצא בגשר כפר הנשיא. לא הייתי ממליץ להיכנס לרכב פרטי לכביש כי הוא די מסוכן אנחנו עוברים פה אזור שזה כמו אגן כזה שסוגר עליו סכר ואחריו יש תחנה הידרו-אלקטרית <מח> <מח> <מח> <מח> <מח> ובצל השני יש את נער הירדן שזורם לו המים פה לדעתי לא הכי נכירים אז מי שרוצה להתרחץ הרחצה אסור לא לא לא, רחצה אסור הרחצה? אסור הרחצה, הרחצה אסור חברים הלכנו בשביל הזה איך? ממשיך לשם יש פה נתיב שמסומן בשחור הולכים מורה, נחמיים האמת קרים בקטע ומזק טוב קרים קרים בקטע טוב הכי טוב למסלול בסיא האוגוסט אני כבר חזי שם וצלם מכל שרואים את הסמל אבל זה הסימול של השביל היינו למטה במים אבל ביקרון, אם פספסים את הפנייה את פשוט תגיעו משם וזה ממשיך בשביל הזה זה הסכר שאליו מגיע גם שראיתם מקודם מגובה הציפור, הרחפן סכר הידרו אלקטרי שמפיק חשמל והמים עוברים ישירות חזרה לירדן חברי המסלול הזה הוא לא בדיוק מעגלי, חזור אז בכל שלב מסוים אפשר להחליט להסתובב עקב החום וכל הקוצים סביב החלטנו להסתובב אבל מקום מאוד יפה أويا في العلخة كوس شميمه تا نار نار إيردن زوريم له، إيه أبل خم، أز زر، رح نخوزرين، مكواشة أرتم برا نوف برا سيرتون، زر أني بسيرتون أبا، إلى باي